هقوله أضيف إلى العربة add to cart جميل هقوله يلا تشيك أوت مظبوط آية الماكينة سعر المنتج تلتمية تسعة وعشرين ريال سعودي ويوصل يوم اتنين ديسمبر جميل ممتاز جدا جدا جدا جدا